na a v tomhle videu si ukážeme, jak jsem se dostal na Serie Kario Event. Um, dělal jsem tam pár neslušných věcí, ale taky jsem Seria Kari mu nakresl nádhernou kresbu um, za pět vteřinek jsem si vylosovala. Jinak jsem moc nemluvil v tom videu, takže jsem tady něco nedabovala a to je vše. Když jsem se napojil, tak jsem ho odporně pozdravil, samozřejmě. A já do té díry nechci, co mi tam nutíš, ale dobře. Série, které vyprávějí, ta ideá nějaký bord. Hmm, tak kdybych to tady zničil. Ale už mě volí prst jako jaka ryč. Už to nejde toto. Oh, oh my god, svoboda, yes! Oh. Ještě nic? Jo, už tě směším. Dobrý. Ne, ještě začnu vysvět tohle challenge, co se tady jedná. Tak mám... O, trošku jsem tady, jenom speciálně pro tebe, trošku jsem to udělal zajímavý. Jo? Jo? NE! Ehm... Um, Ugh, stojí na místě, nikam nechoď. Vrať se zpátky na ten bedrock. Tak. A tady vidíš čtyři uh, barvy vlny. Jo? jo. A na nich jsou napsané časty, které budeš mít na splnění tady jedné challenge. A já ti takhle tady ty vlny vezmu. Tak. Vem si je. A vyhoď jednu, která se ti líbí. Proto, toho, kterou vyhodíš, tak takový čas budeš mít. <laughs> Dobře. Můžeme se podívat na ostatní mohl si vybrat, jenom aby je to mohlo ještě víc bolet. <laughs> Ale aspoň tady nebudu zdržovat, no. Tak já ti vyspolím, o co tady jde. Když uvidíme, jak se to povede. No, hele, tady máš malovací nástroje. Jo? Vem si to překnu do inventáře, jo. tu budu mm -hmm. si smaž. Oteď se a um, můžeš malovat. Právým hlačítkem. to, jenom jestli to funguje. Já to tady zase vybělím. No musíš pomalu táhnout, jo. Tím štětcem, aby to udělalo čáru. Tak jo, ale a je to jednoduché. Máš to docela velký plánu, no, protože už docela jako jeden z posledních hráčů. Ale co namaluješ, tak to ti koupím. A čím hezčí to bude, tak uh, tím dražší to může být. Pokud to nepoznám, ale tak ti to nekoupím. To, máš na to 5 sekund, je, tak mm -hmm, abys to hele. No? A budeš mít 5 sekund na nakresli, to nakreslit, to budu komentovat a já ti spočítám čas. Takže tak jo. Až napíšu, až napíšu do chatu teď, tak začínáš, je? Jo, tak. Tak, no, šéf, hele, docela jste to zvládnu za těch pět se... <skrý> Koukám, No dobrá, hele, tak já si těknu, má to být kolo? Jo. Mhm. Mm kolo je docela drahý, ne? Jakož se měl málo času, tak úplně, úplně <skrý> zase. <skrý> <skrý> no já vím, na no, měs málo času, to si se právě trošku špatně, ale já nevadí. Mm -hmm. No a jelikož jsem měl kreativ, tak jsem si z hotbaru vzal nějaký zakázaný věci a spalnoval jsem to tam, pak jsem to nabízel i jakarimu, ale on to nějak nechtěl. A v nejhorčně ti koupím nějaký model, malý model kola. Uh... Dobře. <laughs> měl trošku smůl na to, kolik jsi vybral času, no ale nevadí, ale. Chceš uh, bojít? Cože? Vajíčko, tady se podívají. Mm, wow. To dělá blesky. Mm -hmm, to se bude hodit, no až to ji bude už Tak jo, asi občávám do přátel. Jsem tu konečně poprvý. Až jsem to zkoušel několikrát se nám napolit. Takže... Mm. No jo, no to je docela těžký. Takže ano, ale to je všechno, hele, tak čau. No a já jako jsem hračku nechtěl, tak mi silikary koupil tady tenhle klobouček. Um, a to je všechno cao.